Христос народився, дурів Христі, дити і сестри, сьогодні п'ятниця, 27 січня 2023 року. А в нас в Україні уже 338 день великої повномасштабної війни, яку російський окупант приніс на нашу багатостраждальну землю. Знову продовж вчорашньої доби, цієї ночі, по всій лінії фронту йдуть тяжкі бої. Найбільш інтенсивними, з наростаючою інтенсивністю, бойові дії ведуться, зокрема, на Донецькій і Луганській наших областях. Продовж останньої доби, з того, що ми сьогодні зранку знаємо, ворог атакував 11 міст і сіл нашої батьківщини, намагаючись вести різного роду наступальні бойові дії. Але Україна сьогодні оговтується після вчорашнього масованого ракетного удару. Те, відповідно до сьогоднішніх повідомлень, ворог здійснив близько 70 пусків ракет по всій території України. Було вбито 11 українців, більше десятки поранено. Наші міста і села потерпають від браку світла, браку тепла. Бо ворог б'є по мирних містах і селах, знищуючи інфраструктуру наших міст і вбиваючи мирних мешканців. Так само ми чуємо дуже тривожні вістки, які доходять до нас з окупованих територій. Там ворог посилює фільтраційні заходи вживає шорастом більше агресивних насильницьких дій по відношенню до беззахисного мирного населення. Але що найбільше бентежить, чи властиво обурює усіх нас, це те, що ворог влаштовує показове спалення української літератури. Книжок, підручників і всього того, що є написано українською мовою. Ці палаючі купи книг так нагадують ці палаючі книги за часів гітлерівської Німеччини. Ворог намагається знищити все те, що пов'язане з Україною, українським народом. Заперечуючи право на існування України як історичного феномену. Але незважаючи на ці жорстокі обставини, незважаючи на те, що ми кожного дня є змушені дивитися в обличчя смерті, наростає біль в тілі нашого народу, біль від втрат, біль від зруйнованих міст і сіл, все ж таки ми хочемо, щоб увесь світ почув, що Україна жива, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми вижили. Ми вижили і цим разом під час цих ракетних атак, за те, що можемо служити Господу Богу і своєму рідному народові. Літургійно ми сьогодні завершуємо цикл посвяття свята Богоявління Господнього. І готуючись до цього свята, теж святкуючи Його, ми роздумували з вами над таїнством нашого з вами хрещення. Що означає властиво для нас сьогодні бути охрещеними? Ми говорили те, що таїнство. Хрещення є фундаментом, основою руху християн за відновлення сьогодні втраченої єдності між різними християнськими церквами і конфесіями. Ми говорили про хрещення водою, ми говорили про хрещення кров'ю. Але є ще один дуже важливий елемент, радше наслідок таїнства хрещення – як ви хочете довідатися, чи ви є справжніми християнами, запитайте себе, а до якої парафії я належу? До якої християнської спільноти я є причетний, чи приналежний, чи приналежна? Тому що бути християнином означає бути членом спільноти церкви. Хрещення не є якоюсь приватною, подією, відокремленою від решта Божого люду, решта Божого народу. Навпаки, таїнство хрещення робить нас членами церкви, христового тіла. І ми всі повинні відчути себе членом ширшої спільноти. Бо справді, бути християнином означає бути членом спільноти христових учнів, Членом великої Божої родини, синів і дочок Божих, які у таїнстві хрещення отримали дар Божого усиновлення. І так, як у всіх спільнотах, у всіх наших родинах, коли ми приходимо цієї, до цієї родини, ми до неї приносимо те, ким ми є. Ми туди приносимо як свої дари, свої чесноти, свою святість, так само ми приносимо туди і наші рани, наші гріхи, наші вади, наші немочі. Тому святий Августин говорив, що церква є водночас і праведна, і грішна. Христова церква є подібна до лікарні, до військово-польового шпиталю, як би сьогодні сказав Папа Франциск де ми з вами маємо нагоду виздоровити, уздоровитися від наших гріхів, від наших ран і зростати у повноті здоров'я християнського морально-аскетичного життя, жити тайну хрещення усій повноті. Від того, наскільки ми є активними членами, живими членами того христового тіла, живими членами цієї спільноти, теж залежить наше розуміння і відчуття ставлення до християн з інших спільнот. Християн з тих спільнот, з якими, можливо, ми сьогодні не маємо повної і видимої єдності. Так само, як ми, привносячи наші немочі, часом можемо бути причиною певних хворіб, чи тих чи інших непорозумінні в середині нашої парафії, нашої спільноти, так само ми повинні усвідомлювати, що людський гріх, людська неміч спричинила поділ між християнами. І намагаючись будувати цей дух спільноти, намагаючись створювати простір для дії Духа Святого, який є духом єдності, духом супричастя, ми мусимо молитися, дбати і працювати над єдністю між християнами. На жаль, в історичному періоді різних народів, різних церков так ставалося, що одні християни з одних спільнот переслідували інших християн. Сьогодні є великим скандалом для цілого християнського світу, що... В Україні одні православні, російські загарбники вбивають інших православних, православних синів і дочок України. Такого типу зневага до дару єдності, дару єдності спільноти, який випливає із тайних хрещення, є великою бідою, великою раною. Яку ми, мабуть, будемо змушені лікувати століттями. А сьогоднішні поділи між християнами є наслідком подібних воїн, ненависті, протистоянь між різними церквами, які сталися в минулому. Тому ми з вами повинні лікувати рани поділу Христової Церкви. Вони є ранами, які сьогодні можна окреслити як рана історична, рана Національна, рана, навіть богословська, духовна, навіть часом рана, яку ми закарбували у свідомості, в пам'яті тої чи іншої церкви, того чи іншого народу. Просімо сьогодні Духа Святого, Духа усиновлення, просімо нашого Христа Спасителя, єдиного лікаря душ і тілес наших, Помогти нам залікувати рани минулого, рани нашої пам'яті. І сьогодні нам жити в стосунках з іншими християнськими спільнотами без того, щоб ми один одного ображали, завдавали наступних ран, культивували дух ненависті, дух суперництва, дух протистояння, бо цей дух не є Духом Божим а духом того, хто розділяє, ворогом людського роду. Боже, лікарю душ і тілес наших, стіли наші рани, які сьогодні війна спричиняє нашому багатостраждальному народові. Господи, стіли ті рани, які сьогодні єдина церква, яку ти створив, будучи поділеною на різні конфесії, носить у своїй пам'яті і у своєму тілі. Господи, поблагослови Україну, дай нам силу зупинити війну, дай нам силу перемогти у тому протистоянні із несправедливим нападником і агресором. Господи, поблагослови і захисти синів і дочок України, які сьогодні виборюють право на життя і існування для нашого народу, нашої держави, нашої церкви. Боже, благослови Україну твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас з того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Христос народився. Славимо його.